Родичі й друзі Івана Залужного, представники ветеранських і громадських організацій, військовослужбовці Національної гвардії, керівники обласної та міської влади зібралися на алеї захисників України близько 12-ї години. За годину розпочалася панахида. Ми чудово розуміємо, що незважаючи на поважний вік, це вже на наступному році було б 104-та річниця, але це не означає, що втрата менше відчувається рідними, близькими або тими, хто його знав, тому що це, це по-справжньому саме той приклад героїчної людини, яка з честю пройшла свій життєвий шлях. Заступник обласного військового комісара Андрій Якунін розповів, Іван Аниківич залужний свого часу пережив голодомор. У 23-річному віці став лейтенантом та дослужився до звання капітана першого рангу військово-морських сил СРСР. Брав участь у німецько-радянській та радянсько-японській війнах. Учасник битви під Сталінградом. На цих архівних кадрах від 10 травня 2018 року, у день свого століття, ветеран розповідав Суспільному про життєвий шлях. «Це велика людина. І якщо брати навіть вже нашу українську державу, то він нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, і орденом за мужність, і іншими нагородами. Переоцінити його внесок взагалі в нашу державу, в наше покоління дуже важко. Нагадаємо, єдиний онук ветерана Іван Гутнік Залужний загинув у серпні 2014 року у зоні антитерористичної операції на сході України. У бою під Амбросіївкою Донецької області доброволець Національної гвардії врятував ціною власного життя 50 бійців. Іван Залужний на похороні онука звернувся до своїх колишніх бойових побратимів у Росії. З закликом зупинити агресію Путіна та не допустити посилення конфлікту. «Ми друг друго защищали в окопу. А тепер, благодаря Путіну, дорогі ветерани росіяни посилають ваших внуків які вбивають моїх, наших внуків, Це втрата не тільки для нашого міста, для Запоріжжя, а для всієї України, тому що таких людей дуже мало, які мало того, що все своє життя присвятили нашій державі і виховали відповідне покоління достойне, яке також, не, не бережучи своє життя, захищав вже нашу Україну, її незалежність. Вже ведеться робота, буде знімати фільм про отця і про Ваню, вже там мовилися навіть з тому я думаю, що ці люди заслужують увагу, що є чого вийшло, є приміри". Поховали Івана Залужного на Осипенківському цвинтарі Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.